Білобережжя Чорного моря – це територія Національного природного парку Білобережя Святослава. Тут, в ста метрах від берегу, у воді на глибині 5 метрів, розмістили штучний риф. Виготовили його з мушель, устриць та помістили у мішки з екологічного пластику. За рік пластик майже розчинився у воді, а конструкція з мушель закріпилася на дні. «Субстрактом для цього рифу слугувала устрична мушля, яка після рекреаційного сезону на устричній ферми слугує як біомусор ми дали цим мушлям друге життя, вони були занурені в мішки з екологічного пластику «Екофрендлі». Восени 2020 року занурили близько тонни мушель. Все це відходи з устричної ферми, які підприємство надало безкоштовно. Устрична мушля є достатньо твердим матеріалом, матеріалом для створення риту. Вона є природним матеріалом і вона не створює шкоди, акваторії, моря. два місяці протягом року дослідники з Херсонського університету кафедри водних біоресурсів Павло Кутішєв та Євген Повтовчук приїжджають на Кінбурську косу і спостерігають за змінами рифу. Зараз ми зібрали обладнання, яке необхідно нам для занурення, а саме балони по 12 літрів, компенсатори. І також зібрали фототехніку для того, щоб фіксувати під водою відео і фотоматеріал. Такий вигляд має зараз риф під водою. Тут вже оселилися підводні тварини, риф обріз водростями. «Цікаво було спостерігати за цим штучним субстратом, як швидко на ньому поселяться личинки міді, як швидко вони почнуть рости на цьому субстраті. І в результаті ми бачимо після постійного моніторингу, що рифи опанували багато гідробіонтів, і вони повністю зарощують мідіями, які дуже добре фільтрують воду. Візуально можна сказати, що там декілька тисяч міді на цих обростаннях». «Ось за рік яких розмірів досягла Ця мідія на штучному ріфі поблизу 3-4-5 сантиметрів зросла і це є ну, гарним фактором. Проєкт несе екологічну мету і покликаний очистити Чорне море, адже одна мідія на день може профільтрувати близько 200 літрів води. Річ в тому, що. Ці рифи, вони прискорять самовідновлювальну здатність моря, тобто самоочищення, адже раніше було багаті поселення міді, була така ілова мідія і фільтраційна здатність моря була значно вищою, ніж сьогодні. На сьогодні внаслідок гіпоксії ґрунтів, внаслідок сірководню, внаслідок антропогенного впливу, природні популяції мідій дуже сильно скоротилися і майже на дні її і не видно, дуже мало, а от на субстратах вона зазвичай з'являється, у неї там практично немає ворогів, такі як рапана виноса, яка є її прямим ворогом. І ці рифи становляться таким природним біофільтром». Штучний риф – це спільний проєкт Національного природного парку Білобережжя Святослава, громадської організації «Кінбурн» та програми «Емблас». Основні витрати стосувалися транспортування тонни мушель та закупівлі мішків з екопластику. Суми не називають. Після виникнення такої ідеї ми вийшли з ініціативою до програми ембланс-моніторингу Чорного моря, які також підтримали цю ідею. Вона була підтримана рядом відомих науковців і організацій, в тому числі, як інститут, таких як інститут морської біології і деякі інші. І після цього було прийнято спільне рішення закласти саме пробну цю ділянку. Автори проєкту планують розвивати його. Хочуть закласти більшу ділянку рифів і зробити їх змушель морських шкідників – рапанів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.